البشاير اسعدتنا والفرح الليل طاب جنى لمحمد نبارك يا عسى فرحه غفير الف مبروك وعساكم بالهنا فلا السحاب تمطر دار اجمل سعده بخير غزير البشاير اسعدت ياو الشجاعة و الكرم ضلال الطيب هم سلايع الصفات رحمهم سجن مهاب مالهم غير الغنايب يحجب الوجه العزيز يرحم الله من تقدم شكلهم عمره ما غاب ياعزه